Γεια. Σου. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και δημιουργό του προγράμματο Ο Δικτυατή του Μέλλοντο, Επαγγελία του Μέλλοντο στο futurepro.gr και θέλω να σου θυμίσω ότι ο φόβο έχει αξία και υπόσταση μόνο όταν το τέρα το οποίο φοβάσαι ότι υπάρχει κατά το κρεβάτι σου όντω είναι εκεί. Αν υπάρχει κάτι το οποίο φοβάσαι να κάνει, απλά κίνητα κατά το κρεβάτι σου. Αντιμετώπισε το φόβο σου ήταν αυτό το οποίο φοβάσει να κάνει. Και όταν το κάνει αυτό, θα δει ότι τελικά αυτό το οποίο φοβόσει να κάνει. Δεν έχει καμία υπόσταση. Είναι πάρα πολύ μικρό, ίσως και ανύπαρκτο. Οπότε, αν δεν υπάρχει κάτω το κρεβάτι σου κάτι, σταμάτα να φοβάσαι. Χθες μιλούσαμε με τα παιδιά μου, είμασταν έξω βόλτα, και τους έλεγα μια ιστορία, πραγματική ιστορία, για όταν ήμουν μικρός, πρέπει να ήμουν 10, 9, 10, 11 χρόνων κάπου εκεί, και στο δημοτικό που πήγαινα δίπλα, είχε ένα πολύ παλιό σπίτι, ένα διόροφο σπίτι, ήταν εγκατελειμμένο, ήταν μισογκρεμισμένο, και επειδή ήταν σε πολύ άθλια κατάσταση, όποτε φυσούσε, ακούγονταν από εκεί πέρα μέσα θόρυβο. Έτριζαν πατώματα, είχε φύλλα γύρω εκεί στην αυλή, τέλο πάντων. Και υπήρχε η φήμη ότι είναι στοιχειωμένο. Προφανώ τότε μιλάμε για δεκαετία του 80, τέλει τη δεκαετία του 80, κάπου εκεί. Και γενικά κανεί δεν δρομούσε να μπει και ότι λέγανε ότι έχει φαντάσματα μέσα και κάτι τέτοιο. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί κοντά σε αυτήν την ηλικία, λέω ότι θα μπω να δω έχει μέσα στο σπίτι. Και όντω. Μπήκα μέσα στο σπίτι, οι φίλοι μου ήταν απ' έξω, περίμεναν. Κοιτάω από δω, κοιτάω από εκεί, ανεβαίνω στι σκάλε που ήταν έτσι σάπιε. Ανεβαίνω πάνω, βλέπω τίποτα δεν υπάρχει μέσα στο σπίτι και του φωνάζω ότι το σπίτι είναι καθαρό και δεν υπάρχει κανένα μέσα. Οπότε λοιπόν μπήκα εκεί που λέγανε ότι έχει φαντάσματα και ανακάλυψα ότι δεν υπάρχουν φαντάσματα. Ούτε εκεί ούτε πουθενά αλλού. Και όταν το κάνεις λοιπόν αυτό, όταν έρχεσαι αντιμέτωπο με αυτό το οποίο φοβάσαι να κάνει. Όχι μόνο να απελευθερώνει στον εαυτό σου από αυτό το φόβο, αλλά βοηθά και του άλλου ανθρώπου να δουν ότι αυτοί οι φόβοι δεν έχουν καμία υπόσταση. Βοηθά άλλου ανθρώπου να ξεπεράσουν και εκείνη του δικού του φόβου, τι δικέ του ανησυχίε, τα εμπόδια που βάζουν αυτοί στον εαυτό του. Οπότε δε αν υπάρχουν τέρατα κάτω από κρεβάτι σου, δε αυτό που σε τρομάζει αυτό που σε φοβίζει τι πραγματικά είναι. Δώσε το πραγματικό του μέγεθο, που συνήθω είναι πολύ μικρό ή ανύπακτο και μπες στη δράση. Είμαι ο Θεοδόρη Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή.